Ovo nije sa ironijom nego sa najboljom namjerom. U baru su žene na prvoj liniji odbrane, samo da se znam. Spremamo se za Suzavac. Vi kršite <tipravene> zakon, to urakimo, uplanim isto koliko i mi. Možda zamislite, Ni sad čulo što je rekao. Što je rekao re ne čuje. Znate da a... li ti? Ma kako kemba. Jesrava bilo stvarno da vas ram buši. I ta kulava. A vidi bičku. Evo žene žene nema moj nikoj metodama neću moj psor aj pomeri se kako ti period igrao igrao se kad nastaješ ja samo dok aj drži samo kutsko vratimo se razu sad pokazali smo vraćamo se nema potrebe razgovoru golaj ženu govno jedno Jebem <laughs> la mater! Suza! <laughs> Jebem la maikus! Jebem la maikus! Jebem la maikus! Jebem la maikus! Ova će slijet i oni majče.